في يوم من أيام الشتاء القاسية، وقفت الصغيرة تبيع أعواد الكبريت. أبيع الكبريت الجيد، لدي كبريت جيد، ثمنها رخيص جدا، أبيع الكبريت، ألا تسألونني كم ثمنه؟ إنه رخيص وجيد، لدي كبريت، اشتروا مني أرجوكم. اشتروا مني أرجوكم، سيدي ألا تريد كبريتا؟ لم تتوقف الصغيرة بل تابعت تنادي على أعواد الكبريت شديد في الخارج والدفء هنا مضاعف دفء الموقد ودفء الاسره ادام الله هذه السعاده فهي كنز لمن يعرف كيف يصونها ألم الموقد يشتري أحدكم مني الكبريت اشتروا الكبريت أرجوكم اشتروا الكبريت السعادة والدفء الماضية. جدتي. ما أدفع حظك يا جدتي. وما أروعك يا صغيرتي. جدتي هل ستحكين لي حكاية؟ تطلب كما كانت أمها تطلب من قبل. جدتي. كان يا ما كان في قديم الزمان كانت هناك فتاة صغيرة. كانت صغيره هل كانت هذه الفتاه كبيره وعمرها اكبر من عمري ام كانت اصغر <تصفيق> كانت صغيره ولطيفه وجميله ورائعه في مثل عمرك يا احلام وكانت هذه الفتاه تحب جدتها التي تجلسها على حفظها الدافئ لتروي لها حكايه جميله قبل النوم صحيح بلى كان جمالها غير عادي صفاء السماء في عينيها اللتين تلمعان كالنجوم شعرها كخيوط الشمس وصوتها أجمل من تغريد البلابل كانت الجدة اللطيفة تروي دائما قصصها الجميلة التي تنتهي غالبا هكذا هل السعادة لا توجد إلا في الحكايات؟ تعال يا أحلام منظر إلى السماء سترين نجوما براقة وأخرى شاحبة هكذا الناس بعضهم براق ويعيش في سعادة والآخر حياته ألم النجم يبقى نجما عاليا ولا يتاثر سواء اكان براقا ام كان شاحبا اليس صحيحا ما اقول يا جدتي بلى يا صغيرتي ستصبحين حكيمه عندما تكبرين وتصيرين في عمر جدتك عندما توفيت امك واضطر والدك الى السفر لم يعد لي هم سوى تربيتك وتعليمك كانت وصيتها لي قبل وفاتها اهتمي باحلام اطعميها واسقها علميها وافعلي وافعلي خفت في بداية الأمر، ولكن حبي لك كان أقوى من كل شيء في هذه الدنيا، فحب الإنسان لولده كبير، ولولاه لما عاش الإنسان على وجه الأرض، فالبغض والكراهية تحرق الإنسان. أجل، لا أدري لماذا يظلم الناس بعضهم بعضاً، لقد خلقهم الله ليعيشوا معاً ويساعد كل منهم الآخر. في السماء نجوم. ولو كان واحدا لما استطاع ان يضيء السماء مهما كانت قوه ضوئه لا يقاس بضوء النجوم مجتمعه وكذلك الانسان لا يستطيع التخلي عن اخيه الانسان نعم لقد فهم لكن هذه الايام السعيده الدافئه لم تدم طويلا جدتي ان إنها... الصغيره احلام تناديكي ماتت الجده وبقيت احلام وحيده جدتي الم تملي من هذا الجلوس سيدي هيا انهضي <تصفيق> بعد ان ماتت جدتها بدأت الأيام القاسية في حياة أحلام لا تعودي إلى المنزل ومعك عود واحد عليك أن تبيعيها كلها هيا اعطيني حزمه تفضل سيدي هذا كثير لا ايتها الفتاه الطيبه لكنها نقود كثيره جدا انا بائعه كبريت ولست متسوله ولا استطيع ان اخذ اكثر من ثمنها ومن قال لك انني لن اخذ جميع الكبريت بهذه النقود كلها يا صغيرتي ستاخذ الكبريت كله هل ستفتح معملا للكبريت لقد اشتريتها كلها كي تذهبي إلى منزلك ولا تبيع الكبريت في مثل هذا الجو البارد شكرا لك تفضل اشتريتها وأعيدها هدية إليك أرجو أن تقبل هديتي أراك بخير يا ابنتي أشكرك يا سيدي أنت كريم جدا إلى اللقاء <تصفيق> تابعت أحلام بيع أعواد الكبريت في تلك الأيام الشديدة البرودة. مشت طويلا فوق الثلج وتحت المطر وفي وجه الريح وكل املها ان تبيع ما معها من كبريت <تصفح> <تصفح> <تصفح> رجل أحلام في تلك الليلة ورمى بها خارج المنزل وبقيت أحلام وحيده في هذا العالم البارد اسمعي أيتها الغبية لقد أدخلتك لأمنحك فرصتك الأخيرة للعيش في هذا المنزل وهي أن تبيعي كل الكبريت وإلا ولكن لن أستطيع، البرد قارص وحذائي. وهل عليّ أن أشتري لك الأحذية أيضاً؟ ألا يكفي أنني أطعمك؟ هذا، البسيه بسرعة. كان هذا حذاء والدتها، وقد كان قديماً جداً وكبيراً جداً، ولكنه مع ذلك أفضل من لا شيء. خرجت أحلام إلى الشارع البارد لتبيع الكبريت من جديد. <تصفيق> جدا. ارجوكم اشتروا ارجوكم ثمنها رخيص جدا الفتاة البائسة تشعر بالبرد الشديد، ولم تستطع أن تحرك أطرافها التي جمدها الصقيع. أما أعواد الثقاب فهي على حالها. لقد حل الظلام ولم أستطع بيع شيء من الكبريت، وإذا عدت إلى المنزل وأنا في هذه الحال، فإن العقاب الشديد ينتظرني من دون شك. ماذا علي أن أفعل؟ كيف سأتصرف؟ كيف سأعود؟ إذا أشعلتُ عودَ الكبريت هذا، فإنهُ سيدفئني قليلاً. سأنالُ عقاباً شديداً إذا أشعلته. لا بأس واحد واحد. نفسي. أنا الإوزة المحشوة بالمكسرات فما رأيك أن نرقص؟ موافقة أيتها الإوزة الجميلة رائع هي. رائع هيّا هيّا جميل Oh, my God. أسرعي ليس لدي وقت تبقي فيه دائما اروي لي حكاية يا جدتي ماذا تريدين أن أروي لك يا صغيرة اروي لي حكاية عن البرية الجميلة سأحكي لك عن البرية كما تحبين يا حبيبتي هناك نبات وأشجار وثمار وشمس ساطعه سأذهب إلى البرية لأنها جميلة جدا في الربيع تكون البرية أجمل فاستعدي للذهاب إليها واستمتعي بجمالها حيث البلابل والطيور وأشعة الشمس إنني أتشوق إليها يا جدتي أحلام هيا لنذهب هيا <تصفيق> لا تتركيني بعد الآن يا جدتي حاضر جدتي أخبريني عن البرية أكثر فقد أحببتها تعالي معي وسترينها <تصفيق> وجدت أحلام جدتها أخيراً ولحقت بها وتخلصت من الجوع والبرد والخوف الشديد وتركت وراءها تلك المدينه القاسيه التي لم ترحم طفولتها وبراءتها اعرفها كانت تبيع الكبريت هنا وباتت في العراء فقضى عليها البرد مسكينة كانت تحاول أن تدفئ نفسها بأعواد الثقة ويبدو أنها عانت بردا شديدا قبل أن تموت. كان الناس يتحدثون عن الفتاة المسكينة، لكنهم لم يعلموا أنها رأت أجمل الأحلام السعيدة مع جدتها، التي تحب أن تبقى معها وألا تفارقها.